تو آپ یہ شروع کریں گی نازرین بہت مزہ آ رہا ہے اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں جس سے یہ ہے کہ اب آپ جب بھی بچوں کے ساتھ پارک وغیرہ میں جاتے ہیں بچے کھانے پینے کی ضد کرتے ہیں یہ بہت آسان سا اور کم خرچ کم خرچ ہے آپ سو روپئے میں روپئے میں آپ کی پوری فیملی جو انجوائے کر سکتی ہے اور آپ زیادہ اٹھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ رانا شیف انٹرنیشنل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں بنانے والا ہوں سنیکس بچوں کو سنیکس بہت پسند ہے اور آپ اسے گھر آسانی سے ایزی بنا سکتے ہیں اور میں آپ کو اس پہ کافی ساری میرے پاس ریسپیز ہیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں اور میں آپ کو اچھے اچھے ساتھ میں اس کے ویوز دکھاتا ہوں کیونکہ بچوں کو خوبصورت جگہوں گی بڑی خواہش ہوتی ہے گھومنے کی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو وہ دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کے آپ باہر جا کے وہ چیزیں بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں آج سینڈوچ جو ہے وہ بنانے لگا ہوں سنیکس کے دو تین کوالٹی میں بناؤں گا اور یہ یقیناً آپ کو پسند آئیں گے اف یو لائک دس مائی ریسپی پلیز لائک کمنٹ شیئر ہاؤ ٹو میک سنیکس ہاؤ ٹو میک اسنیکس چیزوں کے جی ناظرین ویورز یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست ویوز ہے اور آپ کو پسند آئے گا ساتھ میں جی آپ کو ہم رانی کشتی دکھاتے ہیں لے ویوز اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے سنیکس کو بڑا مزے کا ڈلیشیس ہوگا اور پرفیکٹ ہوگا اب آپ دیکھیں تین میں نے سلائس لے لی ہیں یہ ڈبل روپیہ بڑی تین سلائس کے اوپر اب ہم نے کیا لگانا ہے اس میں اس کے ہم کمبر لگائیں گے کھیرا لگائیں گے سیلڈ پتہ لگائیں گے بہت ایزی ہے اب اس کے اوپر کیا لگائیں گے مایو نیوز ہم نے اس کے اوپر مایو نیوز کو یہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں تھوڑا کہ یہ جو سنیکس کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ بآسانی سے نہ تو اس کا کوئی وزن آنا اس کے لیے بہت سارے برتنوں کی ضرورت ہے آپ جدھر مرضی جا کر بیٹھ جائیں وہاں پر آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور مزے سے اس کو آپ کھائیں آپ کے سامنے ہم یہ دیکھیں بنا رہے ہیں اس پہ خرچہ بھی کچھ نہیں ہے باہر سے آپ چیز لیں گے تو وہ آپ کو بہت مہنگی پڑے گی اور یہ والی ہے جو بریڈ ہے یہ سکسٹی فائیو روپیز کی ہے اور آپ اس کے کتنے سینڈوچ بنا سکتے ہیں آپ اس کے پانچ سینڈوچ بنا سکتے ہیں باہر سے آپ پانچ لیں تو ایک اس سے باری آئے گا سکسٹی فائیو میں آتا ہے اس میں ایک بھی کوکمبر لگے گا دو پیسے سلائس لگیں گے تھوڑی بھی یہ ہے نا بڑا سستا کام کتنا مزے کا نہ وزن ہے اس کا نہ بھی اس کے اوپر کاسٹ آ رہی ہے ٹرین دیکھے کتنی پیاری لگ رہی ہے اور لوگ دیکھے سیلفی بنا رہا ہے کوئی ویڈیوز بنا رہا ہے کیا خوبصورت نظارہ ہے اور ہم بھی یہاں پر इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ आप लोगों को भी इंजॉय कराते हैं तो मेरी वीडियो को आप देखते रहें आगे आगे मैं आपको और भी बहुत सारे टिप्स बताता हूं और साथ में अच्छे अच्छे आपको व्यूज़ भी दिखाता हूं और यह हमने इसके ऊपर जैसे ये पेस्ट कर दी या आप देखें अब हमने इसके ऊपर क्या करना है इसके ऊपर अब हम लगाएंगे सैलड पत्ता ये हमने रख दिया ठीक हो गया और अब इसके ऊपर क्या जाएगा यह जाएगा ठीक हो गया अब आपने क्या करना इस स्लाइस को हमने बंद करने से पहले इस पर थोड़ा सा साल्ट कदरे ज़रूरत होती आप नमक लगाना चाहें तो हल्का सा लगा लें इसके अंदर भी मिक्स होता है जो मायोनीज होती है इसमें नमक आलरेडी होता है ब्लैक पेपर भी होती है यह लगाए और थोड़ी सी इस पर मैं लगाऊंगा ब्लैक पेपर देख ठीक हो गया चिकन की इसमें जरूरत नहीं है फ्रेश सैलड आप लगाए चिकन ख़राब हो सकता है गर्मी के मौसम में ठीक है अब आप ये हो गया ऐसे अब हमने जो नेक्स्ट उठाना है इसके ऊपर हम फिर क्या करेंगे एक पत्ता हमने फिर उठा लिया ये लगा दिया अब यहाँ पर हमने क्या करना है ये वाले जो हमारे पास स्लाइस पड़े हैं एक ये गया एक ये गया और यहाँ से आप एक और स्लाइस लगाएंगे तो आगे फ्रेश सैलड जो है बहुत अच्छा होता है सेहत के एपिटाइजर होता है और एक ये लाग गया अब इसके ऊपर एक ये भी जाएगा एलम कितना बड़ा स्लाइस बन गया इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा साल्ट लगा देते हैं और थोड़ी सी क्या लगाएंगे, ब्लैक पेपर वो क्या खूबसूरत नज़ारा पीछे अब आपने इसको इसके ऊपर दबाएंगे ऐसे अब इसको दबा के ऐसे आप इसको मजे से खा सकते हैं वाट आर ब्यूटिफुल लुक इट इज मोर डिलीशियस इट इज़ यूनिक रेसिपी फंटेस्ट है इफ़ यू लाइक माई दिस रेसिपी प्लीज शेयर लाइक कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये देखें माशा कितना खूबसूरत लग रहा है ना प्यारा चिकन की इसमें ज़रूरत ही नहीं है चीज़ है सैलड पत्ता है और फ्राइट व्यूर्स दिखाता हूँ कि यहाँ पर बच्चे इस साइड पर भी ये देखे इंजॉय कर रही हैं छोटे छोटे बच्चे اور اس سائیڈ پہ جو لیک ہے جیل ہے بہت خوبصورتی ہے کہ کیسے بچے گھوم رہے ہیں ان کے لیے یہ چیز بہت زبردست ہے پرفیکٹ ہے اور فریش ہے فریش کیا ہے اس میں کہ کمبر اور ٹماٹو یہ دونوں چیزیں فریش ہیں فرائی سیلڈ ہے اور اس میں ہم نے مایونیز لگائی ہے جدھر مرضی جائیں سستی سی چیز مزے سے زیادہ ساری بنا کر کھائیں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں آگے آپ یہ دکھاتے ہیں یہ پھر آپ شروع کریں شروع کریں کاٹھے بیٹھے یہ یہ ہمارے فرینڈز ہیں ماشاءاللہ بہت نائس ہیں ان کے ساتھ بڑا مزہ آیا اور اسپیشلی مجھے عطر صاحب نے بلایا ہے کہ آئیں آپ کو میں اچھی جگہ پہ لے کے جاتا ہوں کیا وہاں پر دکھائیں کہ کیا خوبصورتی ہے اسلام آباد کی اور اس ویڈیو میں جو مجھے لے کر آئے ہیں اور انہوں نے ویوز بھی دکھائے اور مجھے طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے یہ یہ چیزیں ویڈیو میں لائے تاکہ آپ کے آڈینس جو ہے اس سے انجوائے کریں دیکھیں تو اب یہ شروع کریں گی یہ ناظرین بہت مزہ آ رہا ہے اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں جس سے یہ ہے کہ اب آپ جب بھی بچوں کے ساتھ پارک وغیرہ میں جاتے ہیں بچے کھانے پینے کی چیز چاہتے ہیں یہ بہت آسان سا انجوائے کر سکتی ہے اور آپ زیادہ خرچے سے آپ بھی یہ چیز بنائیں اور زیادہ زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں جی تھینک یو بھائی آپ نے بہت اچھا بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں باہر لیں گے تو مہنگی ملتی ہیں اور دوسرا وہ ہوتی ہیں ریڈی میڈ اور یہ آ گیا آپ کی ہوم میڈ ایزی بنائیں آسانی سے بنائیں انجوائے کریں جگر مرضی آپ یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے ویوز آ رہے ہیں ووٹس دیکھیں فرینڈز اب رانا افضل کو اجازت دیجئے تب تک لیے ملتے ہیں اللہ حافظ